Зінаїда прийшла в собор Касперівської ікони Божої Матері, помолитися та освятити гілля верби. Каже, вдома на неї чекають двоє онуків. «Розкажу їм, що то хорошим діткам то цукерочкам, а послушним діткам то гілочка. Ну це так, шутку, жарт такий. Вона на свята на всі ходимо, буває, в неділю ходю, коли є можливість, бо ж кажу, діти, мала дитина, не завжди з нею підеш». Микулаєвич Петро також прийшов на захід. Адже говорить, вербна неділя для нього важливе свято. Ми сюди освіщаємо воду тут для того, щоб прийти в дом і освітити весь дом святою водою. І це вербу розбросати по всім кімнатам.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 Посвячується Верба, як символ того, що і ми сьогодні зустрічаємо Христа. Але дай Боже, що ми зустрічали Христа дійсно з розумінням того, що Він йде не царювати, а йде на вільні страждання і співстраждати йому. Сьогоднішньою неділею починається вступ до особливого седмиці, особливого тижня Великого Посту, який називається Страсний Тиждень.